תקשיב בבקשה מאחורי הוילון כשתהיה מוכנה תקריא בטלובה שכזוב מיאטה, שתחליט לי לשכב על הגב ואמרו, ככה בא לי עכשיו uh -uh. uh -uh. uh -uh. uh -uh. מי ידה שתגיד לי מה לעשות? שתשאל אותי שאלות ופשוט מועילי עד שובה ונרמת עכשיו תקבוע כתוע, זרמתי עם צו. שנפלו לי את שמאל ולפני החדים שתהיה מוכנה, תקרה